وآخر يقول من مقصود بالذكر الذي ورد في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له ومن أعرض عن ذكري فإن له معسة فنضنكة يعني لحيه أيوه قرآن الله قرآن ونصح في السنة من أعرض عن كتاب العزيز والسنة والطهرة أناله هذا الوعيد والإنهار فالواجب على المؤمن أن يستقل الله ويأخذ بالإحذاء ويأعمل به ويستعين بالله على ذلك ومن ذلك السنة في الذي تصل فإنها تسفر الذكر وتوضح معناه في منزلة بكر ونزل النبي عليه الصلاة والسلام